Živjo lepo pozdravljeni, jaz upam, da ste kaj lačni, ker danes bomo pripravili božanski čokoladni kolač slivami. Kako naj vam ga upišem, Predstavljajte si sočne, popolnoma zrele slive v kombinaciji s čokolado. Če vzamemo talej kolač iz je kaj en fač, če ga pustimo, da se segreje na sobno temperaturo. Je pa en izmed bolj sočnih in puhastih biskvitov pa kako je raho In zelo, zelo polnega vkusa. Tole morate nujno probati. To oh, je dobro. Vzamemo zrele slive in jih razkoščičimo. Za čokoladni kolač s slivami bomo najprej pripravili pire iz sliv. izkuščičil sem 280 g sliv, odvisno koliko so mesnate, tako od 280 do 300 g. jih potrebujete. Končno pa potrebujemo v receptu opa, 260 g očiščenih sliv. Zdaj gre po blender. Slive spasiramo v pire. Imamo zdaj narejen, zdaj pa vzamemo vodno kopel, na kateri bomo stopili temno čokolado in pa maslo. Čokolada je 130, masla pa 135 g. Maslo in čokolado stopimo nad vodno kopeljo. Lahko uporabimo tudi mikrovalovno pečico. Ja, mi. V skledu zdaj presejemo 70 g moke, pol žlice pecinega praška in dodali bomo še ščep soli. Moki dodamo pecilni prašek, sol in presejemo. Ko je čokolada oklajena, rahlo, ne sme biti vroča, dodamo vanje opere in premešamo. Tole zdaj že izgleda res božansko. Suhe sestavine premešamo k čokoladi in slivam. V skledo ubijemo pet jajc kar cela. Jajcem dodamo sladkor in pričnemo stepati, da posvetli. dona tole je treba stepati res, ampak res 10 minut, ker se razlika na koncu v biskvitu definitivno pozna. Zdaj bomo pa preprosto zmešali tole skupaj, dali pekač in v pečico. Čokoladno zmes postopoma omešavamo k stepenim jajcem. In smo. Ko imamo maso za kolač pripravljeno, vzamemo pekač. Zdaj, če imate v krogu pekač, vzamete premera 24 cm. Ga namestite in obložite s papirjem za peko. Mi bomo pa danes pekli v kvadratnem pekaču, tale ima stranice 23 cm. Ulijemo noter in to je to. Kolarni kolač s slivami, zdaj, Roma v pečico. Segreto imamo na 175 stupin celzija. Postavimo ga na sredino, toplota zgoraj spodaj, pečemo pa 35 do 40 minut. Pečenost pa preprosto preverimo z zobotrebcem. To je itak vedno dober naredst. Mmm, tole res zelo, zelo dobro diši. Kolač po peki ohladimo. Smetano stepemo z vaniljevem sladkorjem in jo premažemo po vrhu tega čudovitega kolača. Posujemo še s kakavom in postrežemo. Kolač je najboljši pri sobni temperaturi. Hranimo ga pa na hladnem. Dobrý těk.